Bár a városban vagyunk, ez a park olyan, mint egy vastag erdőság, mintha most is az erdőben lennénk. Több mint 40 évet vártunk rá, hogy ilyen szép legyen. A másfél kilométer hosszúságban húzódó hamzsa -bégi sétány, az átlag 40 éves fák százainak köszönhetően összefüggő lombsátorral és saját klímával rendelkezik. Kisgyermekes családok, idősek, sportolni vágyok, kutyatartók kedvenc helye. Védett állatok, madarak, emlősök találhatóak itt meg. 15 éve nyitottam a tranzitkávéházat. Rengeteg erőfeszítés van a zöld terület létrehozásában és fenntartásában. Itt még a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes lenni. Nem csak a környező utcák lakói számára fontos a park, hiszen rengeteg új budai kedvelt zöld pihenőhelyéről beszélünk. Sokan járnak ide nyugalmat keresni, de közösségi helyszín is egyben a maga jó levegőjével. Röviden, ez a forgalmas utaktól körülvett zöld sziget közérdek. A park kárpótól minket a vasúti töltés fenyegető közelségért, pedig egyre nagyobb a teherforgalom a egy teher különösen este és éjszaka. És itt van a nyomásszabályozó állomás is. Állom, a szeretséreálló részben csökkentik a Ide akar építeni egy harmadik és egy negyedik vágányt. A tervezett vágánybővítés több mint ezer erős lombú, felnőtt fa pusztulásával járna. Többel, mint amennyit nemrégiben a hajógyári szigeten akartak kivágni. A sétány már soha nem lehetne a régi, mert elvesztené egybefüggő természetes zöld jellegét. Mindeközben már kondul a klímakrízist jelző vészharang mindenütt, különösen a városokban. Most akarunk írtani? Az agyonburkolt nagyvárosban kincs minden egyes fa. Az amúgy is fuldokló újbuda nem veszítheti el a féltüdejét. Az építkezéssel járó komoly földmunkák keltette ez komoly károkat okozhat a környező épületekben, melyeknek állapotfelmérése sem történt meg. Az előrejelzések szerint hat évig tartó, óriás építkezéssel járó vasúti beruházás a fák letarolásán túl egy 4-5 emeletes házmagasságú, hosszan-hosszan kígyózó vasbeton plexi támfal felhúzásával járna. Ez a monstrum tönkretenné az esztétikus lakókörnyezetet, és blokkolná a természetes szélcsatorna útját. Az erdőszerű zöld park helyett egy sötét, levegőtlen kanyon lenne itt, ami a hősziget hatás mellett magával hozná a környék gettósodását, iszákosokkal, drogosokkal, a betonfal összefirkálásával. Egyetlen fal sem ér meg ekkora környezet pusztítást. Nem vagyunk a vasúti személyszállítás sűrítése ellen, és a Duna közeli új megállókat sem ellenezzük. De mindez nem tesz indokolták két újabb vágányt a Hamzsa-Bégi úti szakaszon. Meg lehetne oldani a vasúti fejlesztést a park elpusztítása nélkül úgy, hogy az egyre növekvő teherforgalom nagy részét elterelnék egy Budapestet elkerülő vasúti körgyűrűre, amit már 2013-ban 0 ás néven a kormány megígért valamint a 2018 végén törvényben kihirdetett országos területrendezési terv is tartalmazza. Amikor annak idején a v meghirdették, a kormány azzal érvelt, hogy ki kell vezetni a teherforgalmat a városból. Ezzel egyetértünk. Ugyanis a vasúti teherforgalmat átvezetni a város sűrűn lakott területein, és ezt az állapotot, további száz évre konzerválni nem volna európai megoldás. Budapest nem egy terepasztal, hanem egy élőhely. A mi élőhelyünk az embereké és az állatoké. A kedvenc fám legalább 18 méter magas, Körbelül akkora, mint a betonfal, ami miatt ki fogják vágni. Ácsivettő lennék, mert olyan régi, nagy és öreg. És ebből nagyon sok van itt. Egyik sem igazán tartozik a rézűhöz, hanem ültetett fák. 40-50 évvel ezelőtt a szüleink ültették őket.